یہ چاہتا ہے کہ وہ ناکام ہو نا اراد ہو, ہو, ہو, ہو کسی کے بھی یہ دل کے اندر یہ بات نہیں ہوتی ہر بندہ اپنی کامیابی اللہ ریز کے اندر قد من بے شک اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے کامیاب ہو گیا ہے وہ شخص جس نے اپنے نماز پڑھی اور دوسری جگہ پہ اللہ نے یہی بات بالکل دوسری جگہ پہ بھی ارشاد ہے اللہ ہیں. تحقیق ہو گیا وہ شخص جس نے یہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں کو نہیں دیکھا فرشتوں کو نہیں دیکھا لیکن اس کے اوپر ایمان ہے مانتے ہیں کہ یہ ساری ہیں ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھی یوں کی اور نماز قائم کرتے ہیں بھیتے ہیں, بھی ہیں اور جو تو اس سے پہلے نبیوں پہ اتارا گیا ہے اس کو بھی مانتے ہیں اس کے پر بھی ایمان رکھتے پورا یقین رکھتے ہیں یہی لوگ ہیں علاقہ رب ادب میں یہی لوگ پوری ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے وہ علاء کا مل مفل اور یہی لوگ پورے کامیاب اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو کامیاب قرار دیا ہے اٹھارہ سال شروع ہو رہا ہے اس کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے کچھ اس طرح ذکر کیا قد افلاحل مکمل ہو کامیاب ہو گئے وہ مومن اللہ دینا مفتی سوراتین خواش جو اپنے نمازوں کے اندر خوشی و خصوص اختیار کرنے والے ہیں تو اس قرآن کے اندر سے یہ باتیں ہمیں پڑھ کر سن کر یہ پتہ چل رہا ہے کہ حقیقی کامیاب کون ہے یہ وہ ہے کہ جو بتا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت تو خرمہ برداری کرنے والا ہے اپنے فرائض کو پورا کرنے والا ہے اپنے نفس کی اسکا کرنے والا ہے اپنے رب کے نام کا ذکر کرنے والا ہے یہ کامیاب ہے اور ایک جگہ پہ جو بندہ اللہ جن کے نیچے سے نہرے رواں جاری ہیں اور اللہ فرماتے اس کے اندر وہ ہمیشہ, ہمیشہ رہنے کبھی ان کو وہاں سے نکالا نہیں جائے گا الفوز یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ جس کو جنت کے اندر ان باغات کے اندر داخل کر دیا گیا تو وہ بہت بڑا کامیاب ہے اور ایک جگہ جنت فقر فاض جس کو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا اور اسی طرح اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو خطبہ کے اندر المبارکیات بڑھی جاتی ہے صاف ستھری بات یوسر تمہارے سارے احمد تمہاری غلطیوں کو گناہوں کو معاف کر دے گا اور جو بندہ اللہ کی بات مانے گا اور, رسول اور اس کے رسول کی بات کہہ رہا ہے پورے پرانے مجید کے اندر اور احادیث کے ذکیرے کے اندر کسی بھی جگہ کے اندر یہ بات نہیں ہے کہ جس نے ایک مکان سے دوسرا مکان بنا لیا ایک دکان سے پوری مارکیٹ بنا لی یا ایک گاڑی سے دو گاڑیاں لے لی یا اس نے اچھا سنوار لیا اور اچھا ٹھیک ٹھاک جو ہے وہ دولت مند کر دیا وہ کامیاب ہو گیا یہ دنیا کی دنیا داروں کی کامیابی ہے کہ وہ جتنا زیادہ کسی کے پاس مار چاہے وہ آرام سے گھمائے جتنا بڑا مالدار ہوگا اتنا ہی بڑا کامیاب ہے دنیا داروں بھی ہیں. وہ شخص کامیاب ہے کہ جو بہت بڑا مالدار ہے اس طرح تو پھر کوئی بھی بتا جو جس کو اللہ نے بنایا ہی غریب ہے جس کے پاس اللہ نے مال دیے ہی نہیں جس کو وہ قیامت والے دن اللہ کے سامنے جو ہے وہ ملازمت نہیں ملتی اس کو یا کوئی بہت بڑا جو وہ کاروبار نہیں اس کا ہوتا نہیں اس کا کام چاہتا تو وہ دے گا یادا میں نے دکان بنائی تھی بڑی کوشش کی تھی لیکن نہیں کامیابی ہو سکی تو مسکر میں میرا کیا قصور ہے اللہ نے اب دیکھیں کہ کل سوال کریں گے بندے سے پوچھیں گے سب سے پہلے سب سے پہلے بندے سے قیامت اور دن اس کے میں سے نماز کا حساب ہوگا اور نبی علیہ السلام نے اگر فمایا نمازوں کے اندر اس کی نمازیں ہوگی مکمل فقر افلا یہ شخص کامیاب ہو گیا اور نجات پڑ گیا اس موقع پہ نبی علیہ السلام نے فمایا کہ جب نمازیں اس کی مکمل ہوگی اللہ کے سامنے وہ نمازیں پوری کر کے اس نے حساب دے دی اللہ کو تو وہ شخص نماز نماز پڑھتے ہیں, ہیں. چاہے دنیا کے لحاظ سے کئی جو ہے وہ لحاظ سے وہ کامیاب اس کو سمجھا جاتا ہو کئی دنیا کے حسن کے لحاظ سے یا مال کے لحاظ سے یا کسی اور چیز عہدے کے لحاظ سے اس کو کامیاب سمجھا جاتا ہو نبی السلام اگر اس کی نمازیں رہ گئی اس سرداری بلالت اس جو ہے وہ بڑے ملازمت مین کی،, اس بڑے، اگر اس کی نمازیں رہ گئی فقط خال وے میں, چلا گیا۔ میں ساتھ دیکھ لیں اس کے اندر واد حدیث کے اندر یہ بات لکھیں گے اور اس کے اندر ہمیں کسی کو شک بھی نہیں ہونا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بات تو ویسے بھی وہی کے مطابق ہوتی اللہ کی بات ہی ہوتی تو میرے محترم بھائی ہو کتنی ساری ایسی باتیں ہیں آپ دیکھیں آسان ہوتی ہے پانچ وقت آسان ہوتی ہے اذان کے اندر محدین یہ کہتے ہیں حیا او نماز کی طرف حیا دو مرتبہ یہ کہا جاتا ہے او نماز کی طرف حیا الفلا او کامیابی کی طرف اللہ کے طرف سے یہ آواز لگائی جاتی ہے کہ او کامیابی کی طرف اصل کامیابی تو یہ اب جو بندہ آ جاتا ہے وہ اس کے تو سمجھ میں آتی ہے کہ یہ شخص کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے مسجد میں آ گیا ہے اللہ کی بات کو اوپر اس نے اب جو آتے ہی نہیں چاہے وہ لال دنیا داروں کے ہاں اس کو عقل مند سمجھدار کامیاب سمجھا جائے لیکن اللہ کے ہاں کوئی کامیاب نہیں تو میرے محترم عزیز بھائیوں یہی بات بتانے کا مقصد ہے کہ قرآن پاک کے اندر جو اللہ رب العالمین نے کامیاب شخص جس کو قرار دیا ہے وہ یہی ہے کہ جو بندہ اپنی نماز کی حفاظت کرنے والا ہے اپنے رب کے نام کا ذکر کرنے والا ہے اپنی اصلاح کرنے والا ہے دیکھے اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والا ہے اسی طرح وہ جو کچھ اللہ نے اس کو دیا اس میں سے خرچ کرتا ہے اپنے نبی کے اوپر جو نادر ہوا اس کو بھی مانتا ہے اور جو پہلے نبیوں میں اتارا گیا ہے اس کو بھی مانتا ہے کہ باقی وہ بھی اللہ کی طرف سے یہ ساری باتیں کامیاب ہے اور بھی بہت ساری آیات ایسی ہیں کہ اللہ پاک کے اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ یا اللہ, اللہ برو تلاش کرو اللہ سے ڈرو اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ یا صبر کرو جمے رہو اور, اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ یہ جتنے بھی اللہ عالمین نے کامیابی کی باتیں قرآن بات پاک میں نادر فرمائی ہمیں بتائی ہیں سارے کے سارے دین کے اندر ہی ہیں یہی صاحب اور اسی کے اوپر چل کے کامیابی حاصل کی اب ہمیں ہم کے کے فرمان کے اوپر چلنے والے کو جو ہے وہ نصیب ہو سکتی ہے یہی کامیابی ہے اسی کو ہی ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں یہی حقیقی کامیابی ہے باقی سب فراڈ ہے دھوکا ہے سب دنیا کی جو ہے وہ رنگینیاں ہیں رونق ہے رونت دنیا کی اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ دنیا کو بال سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق اللہ رب العالمین ہمیں دنیا وقت کے اندر کامیاب فرمائے اور